تفارے تو چلے کھلوکے اللہ اشحد اللہ شہد محمد رسول اشہاد میرے گیر ashhadu an la ilaha illallah wa ma'a mutadin wa qad la mushrikeen ki na allah taala kalat bash شول لہا ہے واق دی پتا ہو بنا افسوس ہا یا ال سلام <سؤال> هيا على الفلا هيا على الفلا هيا على la <laughs> ilah <laughs> لگار کیے کرملا دی نگر چ بمبا مدی جو بین گیتے چھ کرملا ہلیا رو روچ بین گر گیا تیرے بیٹھ گئے अच्छा محمد شبیر کے باس رے اوڑ کر کے لہرا دا جایا دا جایا لہر اللہ خبر کرو ہاتھ بات ماں سے دا جایا tera haath ye taaja undi سم ہوا مری میں کرما بج پہ چار سانج گال چپائی پہ آپ All right, again.